Меморіальні дошки з загиблим військовослужбовцем відкрили на Хмельниччині. Отримали замовлені подарунки. Волонтери та благодійники з Києва виконали бажання дітей Хмельницького центру соціально-психологічної реабілітації «Подолянчик». У хостелі вирощують гриби, як вимушені переселенці із східних областей заснували невеликий бізнес.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 Троє людей було травмовано, серед яких 13-річна дитина, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на автодорозі поблизу села Малиничі Хмельницького району. Про це розповідає пресофіцер головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк. За його інформацією, сьогодні об 11.36 зіштовхнулися два легковики та вантажівка. Загалом в ДТП травмувалося троє людей, водійка і двоє пасажирів легковика. З них одна дитина 13 років. Травмованих доставлено до Хмельницького. Хмельницької обласної лікарні. Наразі обставину дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Дві бригади екстреної медичної допомоги з Хмельниччини вирушили на деокуповані території, аби надавати медичну допомогу жителям Херсонщини. Про це Суспільному розповіла тимчасова виконуюча обов'язки директора центру Лариса Чубенко. За її словами, загальна кількість медиків, що вирушила на Херсонщину, шість людей. Надають допомогу жителям тої чи іншої територіальної громади. Середня кількість надання допомоги за добу сягає близько 120 виїздів. Найчастіше звертаються це психологічні фактори, тому що вони пережили нелегкі часи. І до сьогодні на тих територіях, де вони знаходяться, немає світла, немає води, немає тепла. Психологічні розлади у людей майже у всіх. Окрім того, зважаючи на умови температуру зовнішнього середовища, це відповідно є простудні захворювання, тобто ГРВІ, ГРЗ, респіраторні захворювання. Окрім того, це загострення хронічних захворювань. Часто спостерігаються загострення гіпертонічної хвороби, піли нефритів. Станом на 27 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 103 220 російських військових. Противник втратив 3016 танків та 6024 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1998 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1700 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів автомобільної техніки та автоцистерн 4652 одиниці, спеціальної техніки – 179. За 307 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети.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 Хочу грошей, хай де заробляє, хочу він слави. Хай TikTok знімає. Це був мій, напевно, крик душі, який дійсно просто охопив страх. За мене, за е, мою сестричку, бо вона тоді була зі мною, е, була невідомість. У центрі мешкають діти від 3 до 18 років із родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут перебувають, доки суди виносять вердикти, чи можна дітям повертатися додому, до батьків. За словами виховательки-методистки Ольги Кацемир, половина дітей після кількох місяців вертаються додому. Бувають випадки, коли, ну,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 У Хмельницькій області знижується рівень захворюваності на коронавірус. Про це Суспільному, розповів генеральний директор державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. Відтак, впродовж 16-22 грудня на Хмельниччині зареєстрували 128 нових випадків COVID-19. Це вдвічі менше, ніж тижнем раніше. Також на 19 менше хворих на коронавірус госпіталізували до медзакладів – 118 пацієнтів Минулого тижня зафіксували два летальні випадки, пов'язані з ускладненнями коронавірусу. Натомість хворобу подолали ще 299 жителів області, що на 31 більше, ніж попереднього тижня. Загалом від початку пандемії на Хмельниччині лабораторно підтвердили 232 593 випадки інфікування коронавірусом. Всього одужали 228 115 осіб. Від ускладнень хвороби зафіксовано 3948 летальних випадків. Від початку грудня тут, у підвальному приміщенні хостелу в селі Ружичанка, вимушені переселенці зі Східних областей почали вирощувати на продаж печериці. Жителька Краматорська, що проживає в хостелі Ніна Богданова, працює у грибниці, яка займає зараз 15 квадратних метрів площі. Каже, з печериць вже встигли зібрати один врожай. – Спочатку землю привозили, міцелі, ми вкладали все це. Ждали, поливали, ждали, когда будут первые плоды. И первый сбор у нас уже прошел. Сейчас будет уже второй сбор урожая. Одна партія печериць проростає в спеціально обладнаному саме для грибів приміщенні із температурою 18-20 градусів та високою вологістю близько трьох тижнів. Вологість працівники так само мусять регулювати. Потім їх треба швидко зрізати, аби не переросли. Орієнтовно з одного квадратного метра виходить 35 кілограмів грибів. Реалізовують продукцію поки що тільки для місцевих, каже Ніна Богданова. Я, чесно, я человек тоже села, поэтому мне очень нравится в земле и просто приятно смотреть на то, что ты вырастил, что это плоды твоей работы». Саме приміщення, де проживають вимушені переселенці – будівля колишнього швейного цеху. За кошти благодійних організацій тут зараз роблять ремонт. Деякі кімнати вже обладнали для проживання родин, розповідає адміністраторка хостелу Валентина Гуцалюк. У нас є маса переселенців, які не мають куди повернутися додому. Їхні будинки розвалені і тимчасово вони можуть будуть у нас. Ми, у нас є все душ і туалети, все необхідне для Людей. За її словами, в хостелі проживає 28 переселенців з місць, де ведуться бойові дії. Для цього та інших підприємств Луганська обласна військова адміністрація залучає допомогу міжнародних благодійних організацій, аби допомогти освоїтись та працевлаштуватись своїм жителям, каже її представник Андрій Зайцев. Все ж таки, представники переселенців – це не тягар, це можливісті для громад, які, які приймають вимушених переселенців. Ось. І навіть якщо ми звідси поїдемо, то все, що ми тут так би мовити, наробимо і заробимо для громади, воно все залишиться тут, на благо Хмельниччини. За його словами, в Хмельницькій області зараз проживає 8,5 тисяч вимушених переселенців з Луганщини. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. В обласному центрі у середу 28 грудня у зв'язку з виконанням планових робіт Хмельницькводоканалом по вулиці Шухевича 5 з 8:00 години ранку до 15:00 буде призупинено водопостачання у мікрорайоні Гречани за адресами, які ви бачите на екрані. Зокрема, води не буде в черзі будинків на вулицях Шухевича та Північна.